Якби з 91-го року е наші громадяни читали історію України, вони б приходили у свідомість набагато швидше. І, ми, можливо, ми б не мали цієї війни, якби ми розуміли всі, ну, але всі українці не якісь там 15-20%, а хоча б 50 чи ну, відалі 100, е що ми є українці, що нам потрібно будувати свою Україну, що ми не повинні там... Очікувати, що нам хтось щось прийде, допоможе там, з Заходу, Сходу чи звідки. Ще, ну, це не важливо. Це справа в свідомості. Просто от, немає свідомості, тому немає цього почуття, що відбувається в країні, тому ми маємо війну. Тому ворог так спокійно зайшов був у 2014 році е, військами на Донеччину, а перед тим відповідно заходить інформаційним фронтом по всій території України, тому що мова була не на часі, церква була не на часі. Наскільки я розумію, зараз це також все не сильно на часі, От тому така ситуація. Немає свідомості, немає знання історії, небажання розуміти, небажання е, вчитись. Тим більше, що в теперішній час ця інформація доступна, якби не потрібно ходити в бібліотеку, щоб там брати книгу. Відкриваєш інтернет і читаєш свою історію України. Своєї, своєї країни, І своєю країною треба пишатись. А для того, щоб, ну, якщо, навіть, говорять люди, там немає ще чим пишатись, то треба щось зробити, щоб не пишатися. А просто сидіти, очікувати на дивані, що хтось прийде і щось зробить, і принесе вам додому, це ж абсурд свого роду. Ну, я думаю, що все через відсутність свідомості, це ну, не маємо таку велику катастрофу нещодавно новий очільник Міністерства освіти який сам прийшов буквально з війська Міністерського крісло Пан Оксен Лісовий сказав що він вважає що діти повинні говорити українською мовою і попросив і що він тішиться коли батьки навіть російською говорять а діти вже українською, бо вони не хочуть щоб діти пишуть на українську і коли він сказав що він коли вчителі поговорять наприклад переходять на російську на перервах то це просто перекреслює і зневажає все що вони казали на уроці вони демонструють неповагу до української мови. І це викликало, зокрема, шквал критики на адресу міністра, що він такий якийсь націоналіст. Більше того, що це, такий... цей його допис, він не був просто дописом, що от так, такі думки в нього народилися. Це було спровоковано ситуацією в Вірпені, де викладачка сказала, що вона е, не може... Преподавати на українському язикі, щось там в неї не складається. Ну і завжди, з, завжди вилазить цей аргумент, що хлопці на фронті російською воюють, то що ми тоді теж можемо говорити російською, де хочемо. І наші Але діти... Не потрібно вну... прикриватися зараз хлопцями, які на фронті воюють і розмовляють російською мовою. Чомусь наші українці, коли виїжджають за кордоном, у них чудово щелепа зростається, вони там вчать чеську, польську, німецьку, англійську, де б вони не були. Тому що якщо вони не будуть знати мову... Мови цієї країни, вони ж там будуть просто чорноробочими. А якщо вони хочуть там більше заробляти, мати якийсь статус в цій країні, чи мати тим більше громадянство в майбутньому, то вони просто беруть і вивчають мову. І там немає ніяких проблем з вивченням, там з фізіологією людини. А в Україні, ота як ви говорите, що нам назвали його пана міністра націоналістом, ну чому французів ніхто не називає там націоналістом, коли вони вчасну знають свою мову і розмовляють своєю тільки ми. З нашої історії, От, ти українець, ти розмовляєш українською все, ти якийсь там націоналіст, суперпатріот, чи ще щось, вічне, якісь вірлики вішають на наших людей, які розмовляють українською мовою, ну це ж наша мова. Ну а ти, хто не може розмовляти, може виїхати в Росію, мабуть, ну це теж було б непогано, якщо не вважаєш там їхньою батьківщиною. Нехай їдуть туди, і взагалі, якщо викладач не може розмовляти українською мовою в українській школі, ну, то, можливо, його треба звільнити чому він там вчить дітей якщо ми не будемо вчити е, це покоління школярів української мови української історії там, свідомості націоналізму патріотизм своїх традицій е, то ми точно не маємо майбутнього пан Михайло ви сказали надзвичайно цінно як на мене думку про те що знаєте якщо людина наприклад розмовляє російською не знає української історії не знає жодних українських традицій не дотримується їх і в принципі ну нічого українського не практикує умовно кажучи але називає себе українцем то вона може себе називати українцем бо вона має український паспорт на питання чи це переконливо для Путіна і для москалів от питання чи це переконливо для них Ні звичайно що не переконливо Умова це серйозний кот і таке серйозне підрунтя E, тому, коли є російська мова на якомусь регіоні нашої держави e, і також в цій людини є паспорт ну, громадян на України, для Путня це взагалі не аргумент. Він чує мову e, і йде спасати так своїх званих роскоязичних, роскоговорящих. Тому від Заходу до Сходу повинні бути всі розмовляти українською мовою. Не ті, які, там на рівні викладання, там, чи там, якихось державних установок. І в побуті також, тому що це ж наша мова.